Крізь дірочки старенької фіранки я бачу світ, І поглядом дитини шукаю маму, Що стоїть на ганку і садить квіти В горщики із глини. Вода весни втікає попри ринву, А я долоні ставлю під дощівку, Не знаючи, що я життям полину і полечу, Покинувши домівку. Я маю все, Чого мені шукати надумані скарби і нагороди, А я хотів би тільки чаю зняти, що виросла у мами на городі, а потім раптом стану серед ночі, простуджений, обвіяний вітрами, себе спитаю, що я в світі хочу? Я просто хочу, хочу я до мами.